Вот 7 марта прилетела город, как нам сказали из ДСНС, прямо вот в эту стену и теперь там дырка огромная, не знаю как заделывать и сколько денег на это уйдет. Первую неделю было очень страшно, прям ноги подкашивались. Постоянно до сих пор этот момент взрыва, как пыль разлетается из стекла, до сих пор перед глазами стоит. Ось вот, э, балки, які тримали кришу, шифер треснутий, і окон. Э, Ні окон більше, як говориться, дякую Путіну за вибачення від окон моєго дому. Будинок на один з тих, які зазнав руйнувань під час бомбардування російськими військами у березні. Таких у Балабанівці чимало. Місцеві розповідають, час від часу чують звуки обстрілів. Три дні тому були прильоти неподалік від мікрорайону, внаслідок яких загорілася частина Балабанівського лісу. «Та везде, на тій вулиці, везде, і вулиця іншій вулиці теж. Протягом сутною фуганували. Що, що ще не будемо робити, будемо жити, старатися». Бомба впала прямо посеред вулиці. Від неї лишилась воронка майже півтора метри. Поруч зруйновані будинки, немає дахів, вікон. Також тут згорівші автомобілі. Ось що від них лишилося. Власники цих машин виїхали з Балабанівки в той же день, коли стався вибух. Техніка згоріла вщент. Один автомобіль перекинутий, ймовірно, вибуховою хвилею. Будинок також потрощений. Сусід власників будинку Павло приходить сюди, щоб відремонтувати вікна. Да воно ну, як то все швидко, шум. Потім взрив, Ми буквально всі в підвал побіжали. А некоторые люди були в підвалі. Эти, наприклад, сусіди, вони только от приїхали, чудом зашли сюди. І от как они зашли сразу. Ну, то есть вы видите, что машинами там случилась. То есть вот так вот. Ніхто не травмувався, як взагалі житель вашої вулиці? На нашій вулиці ні. На, на той вулиці жінка погибла. І на той вулиці мать і 18-річна дівчина погибла. Анна прокинулася у 4 ранку 7 березня, коли почула звуки вибухів. Снаряд впав на городі. Від гучного звуку жінку відкинула вибуховою хвилею та контузило. Вона досі проходить лікування. «Почали літати самоліти, що вони там кидали. Що? Я так і не зрозуміла. Я швидко побіжала на другий етаж. З другого етажа я взяла одіяло, щоб спуститися в підвал. Я коротко, взяла це одіяло, мене якось викинуло на площадку, я ось вот так лежала. Потом... А, мене одразу. Я нічого не слышала. Мені казалось, що возі мене летить этот самоліт. Да, мене контузило, я зараз п'ю таблетки. Ну, якби как бы вже нормально, але но в голові ще немножко звінить і в ушах теж. На вулицях Балабанівки зараз майже немає людей. Бігають з граї покинутих собак, де ніде лежать залишки парашутів, на яких російські війська скидали на мирних жителів бомби. Світлана Кльосова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.